Det finns olika boende och olika kontrakt i Sverige. Man kan eh, köpa sin egen bostad. Man kan hyra bostad. Eh, hyresbostäder är olika kontrakt. Eh, det finns förstahandskontrakt, det finns andrahandskontrakt och inneboende. Tre olika. Eh, förstahandskontrakt skrivs av hyresvärden och individen som hyr. Så det är direktkontakt och då får man förstahandskontrakt. Andrahandskontrakt är mellan kontraktsinnehavare, den som har skrivit med hyresvärden som hyr ut till en tredje part som ska nyttja lägenheten. Då kallas för andrahand. Inneboende att du hittar äget, alltså eget rum, ett rum som hos en familj som hyr en lägenhet, som kanske tre eller fyra rum, då får man hyra ett rum och då kallas för inneboende. För att skriva förstahandskontrakt Ofta ställer krav, eh, bland kraven är att eh, kreditupplysning, att personen måste lämna in sitt personnummer och hyresvärden har rätt. Att kolla eh, vad ska jag säga, hyresgästen, att den har inte skulder till exempel, eh, ja, så att de har skött sina utbetalningar av tidigare hyrer och så vidare. Och samtidigt det finns det eh, olika hyresvärdar, olika krav. Till exempel att man, man har x antal inkomst i kronor motsvarar till exempel hyran på lägenheten i tre år. Till exempel du räknar en hyra en månad, så gånger tolv månader, gånger tre år. du måste ha så mycket inkomst för att kunna hyra lägenheten. Och det finns eh, hyresvärdar som accepterar att man har andra inkomster som eh, om man studerar till exempel, om man eh, är placerad på praktik från arbetsmedlingen och så vidare. Det är utmaning att hitta förstahandskontrakt nu för tiden. Det är väldigt många som söker boende och eh, hyresvärdar har vi väldigt få kan man säga. För, fördelat på eh, geografiskt sätt på hela landet. Så att eh, Får man förstahandskontrakt det är guld värd nu för tiden. Eh, som sagt, för att det, det ställs väldigt många krav för att kunna vara eh, lämplig person för att kunna skriva förstahandskontrakt. Eh, stora städer är väldigt svårt att eh, hitta förstahandskontrakt eftersom man, man hänvisas till kö, och köet är eh, beroende på de olika tider, på olika vad man söker, vilken stad man söker. Så Därför bör ni söka utanför stora städer.